لك طيب عناقاتك مع كل الشعوب شراكة حزب بسطور النظام يا كويت العزب حبك في القروب وعيدك بسعارها فوق الغمار لك علاقاتك مع كل الشعوب الشراكة حزب